السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله وبارك فيك الله يحفظك سؤال امس الان يعني هو والده توفى باي سبب كان يعني فهل يدفنه ولا يتشرح لمعرفه المتسبب؟ لا ما فيش مشكله اذا كان يشك ان اباه قتل او احد وضع له السم او شيء له ان يرفع قضيه تمام يعني هم كل إنه كان في المستشفى وبعدين جرح كبير مالوش لازمه فاقنعوه يعني بدل ما يتبهذل يا ابني وبتاع سيبه يدخل لا ما ممكن يطالب لان حقوق ورثه يعني اذا كان قتل ولا الرجل ورثه اليسوا باحق بتركتهم؟ تمام ها؟ نعم طيب السؤال الثاني بارك الله فيك